tako da e, smo dužinom izdaka i dužinom gudaka prvo postavljali dijagnozu dali e, je našum u našim telom. A sada ćemo prvo da napravimo jednom vežbom da našum bude u skladu sa naša, našim telom, pa da ćemo onda raditi vežbu pisane. Ta vežba je sledeća. znači, prvo prvo prometite otvorenih očiju, ovako da se podignete gore da prste, po jednom liniji postoji istojte u liniji da se spustite. Znači, nemojte kad se podignete ovako da bude jedno, međutim kad se spustite da imate ovako otklon u nas. Znači, kao da ste se naslonili na tu liniju u kojoj stojite, po toj liniji gore, po toj liniji dole. Znači, gore, dole. Ovo je relativno lako uraditi kada su oči otvorene, sada probajte to da uradite zatvoreni oči. Načini bez ljuljanja gore do. Zašto je ovo vježba za umiranje uma, to je za stvaranje između uma i tela kada su oči otvorene, osigurano držanje u telu. Međutim kada su oči zatvorene, kada narušimo ravnotežu tela, Um brzo teže da se umilje u tački se i i sa tim osjećajem treba se spustimo dole. Znači, podignemo se na prste, um da se umilje u tački se i kanojite i sa tim osjećajem se spustimo dole. Probajte to nekoliko puta. Po jedne liniji gore, po iske linije dole. I onda posle tih nekoliko puta ostanite u tom donjem položaju. posle jedno 10. sekundi a ako se ljuljate znači ćete se ljuljati napred nazad to znači da vam je um još uvijek u sebire a ako se ne ljuljate znači da je u redu i da možete možete da ga godisate znači izdišete sa glasom i tako dalje kada izdahnete do kraja vagamo se samo glavo vagnate izdahnete potpuno Onda par trenutaka ne undišete i ponovo izdaj udarjenije koji se vi možete da dočarate, počinjete udah na nos. U ovoj poziciji, kada više ne možete da udahnete, vratite glavu nazad i do kraja još podignete grudi udah, da vam rmena budu dole i udahnete opun. E, onda ponovo pauza od par trenutaka i počinje ponovo izdah. Probajte će probajte prvo da otvorite oči u gole dole da jeste